Den siste type mikrofonen jag ska vise dig er hyperaktuell for de fleste av oss. Dette er en veldig enkel løsning som gir god lydkvalitet og er fleksibelt. Her handler det om at vi har en eller annen type mygg, sånn som jeg har på meg nå, en liten klipp som er på her i nærheten av munnen, samtidig som den går til en sender som jeg da setter på kroppen, og så overfører jeg det til datamaskinen, via en mottaker som jeg kobler in i USB-inngangen på min datamaskin. Så overføres da lyd av høy kvalitet mellom denne myggløsningen og datamaskinen, og den blir da lydkilden in på opptaket vårt i videon. Det finns flere forskjellige utforminger av dette. En, en løsning, det er jo som jeg har nå, som du ser, at er en liten mygg som sitter her nede og jeg snakker inn i denne filmen akkurat nå. En annen løsning er denne här som jeg kan velge å sette fra mig in bak ett øre. En annen løsning er denne bøylen som du setter bak to øre, og har mikrofonen stikkende ut ved siden av sjaken uten å faktisk treffe sjaken. Disse tre myggeløsningene er gode alternativer alle sammen. Det du ska tenke på er at du ska ha det på deg over lång tid, så må det være komfortabelt. For det er ikke noe lurt at du hele tiden begynner å på mikrofonen och så videre. Da kommer det rare lyder. Denne mikrofon fra Saramonic, den kan du enten koble till via en nygg sånn som jeg har nå, eller så kan du koble til denne deviceen i et område i nærheten av munnen din. På denne måten, og så är det på en måte en mikrofon som fungerer overraskende godt.